طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحا... قصص إسلامية وتاريخية السلام عليكم مشاهدين الكرام نحن اليوم على موعد مع قصة يكاد أن ينخلع من شدتها الفؤاد وتبكي من عظمتها العيون دماء وتشيب من أجلها شعور الأبدان يقول الشيخ وهو ينهار من البكاء هناك شاب عمره في الثامنة عشرة من عمره اتصل بي أحد أقاربه يقول يا شيخ نريدك الآن نريد أن تغسل شابا متوفى الآن فهناك حادث بشع فذهب الشيخ مسرعا وقال أين أهل الميت فقالوا لم يحضر منهم أحد إلا هذا فقال من هذا قال أنا ابن عمه فقال له الشيخ أين أهله أين أبوه أين أمه أين أخوته فقال الشاب أنا فقط جئت ولم يأتي أحد غيري فنظر الشيخ إلى الجثة فإذا بها جثة ضخمة وميتتها غريبة يقول الشيخ شرعنا في الغسل فكم تعبنا في تغسيله فالصالحون لا يتعب في تغسيلهم أما الطالحون يتعب حتى في تغسيلهم فقاموا بتقليبه فحدث شيء غريب فإذا بلونه قد تحول إلى السواد شيئا فشيئا فقال الشيخ لمن معه أسرعوا حتى نكفنه أسرعوا فحملوه حتى وضعوه على الكفن يقول الشيخ والله الذي لا إله غيره ما إن وضعناه على الكفن حتى خرجت منه رائحة كريهة لا تشبهها رائحة من شدة نتنها والله ما وجدنا أنتنا منها فخرجنا فرارا من المغسلة وفتحنا الأبواب فلا يستطيع أحد تحمل هذه الرائحة فذهبت مسرعا إلى ابن عمه وقلت له اتق الله أهذا الميت كان يصلي فقال ولم تسألون فقلت والله لقد خرجت منه رائحة والله لا نستطيع أن ندخل إليه حتى نكمل تكفينه فنظر إلي ابن عمه وقال إن شاء الله إنه يصلي فقلت له إنها في ذمتك ودخلنا مرة أخرى فوالله ما استطعنا أن ندخل فدخلنا إليه مسرعين وكفناه بسرعة وأخرجناه وقلنا لابن عمه اذهب به الآن فقال لنا ألا تصلون عليه فقلنا لا اذهب به أنت وصل عليه فلن نصلي عليه بعد أن رأينا منه من سوء الخاتمة وبعد يومين جاء ابن عمه وقال أين الشيخ الذي غسل ميتنا قالوا له إنه في مكان كذا اذهب إليه فذهب إلى الشيخ وقال يا شيخ لقد أذنبت ذنبا قال الشيخ أعرف لقد كذبت علينا وقلت إنه كان يصلي فقال الرجل يا ليتني كذبت فقط يا ليتني كذبت فقط وانهار من البكاء وقال وهو يصرخ أتعرف كيف مات هذا فقلت له كيف مات قال هذا لم يصلي صلاة واحدة منذ أن عرفته وهذا قبل أن يموت قد فعل جريمة قوم لوط ولم يغتسل حتى منها ومات ومات والدخان في يده، والاغاني في سيارته، وهذه كانت نهايته. عرفت الان لماذا خرجت منه هذه الرائحه؟ لكي يفضحه الله في الدنيا قبل الاخره. انا في القبر وحيدا، قد تبرأ الاهل مني، اسلموني ذنوبي، خبت ان لم يعفو عني. اسلموني ذنوبي، خبت ان لم يعفو عني. فاللهم أحسن خاتمتنا يا رب العالمين نعوذ بك ربنا من خاتمة السوء اللهم ثبتنا على توحيدك وطاعتك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم آمين فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة